Заспівай, но, мій синочку, Лише тобі відому пісню, Та підемо до садочку, Бо цій пісні в хаті тісно, Хоч в волі в дикім полі, Вітру буйного і гром, Хоч у полі терня коле, Та душа не знає втоми. Слів нема у тої пісні, Лише вібрації сердечні, Що пронизують наскрізну, Заповняють порожнечі. У тій пісні, ще під моря, Мерехтіння зір космічних, з ними Янгол в ній говорить про усе, що зветься вічність. Заспівайно, люби сину, пісню серця сокровенну, хай вона до неба лине і вертається доземно, щоб осяяти всю душу світлом дивним і пречистим, щоб душа світилась дужче і сягла найвищих істин.